To je neuvěřitelné. Co říkáte? Telefon se mi nabíjí a přitom leží jenom na takové malinké destičce. Nikde žádné kabely a přesto tam někdy proudí elektřina. Co to je? Je to prachobyčejná indukční nabíječka. Takový malý technický unikát, který chytře a vykutáleně využívá znalosti fyziky. Každopádně my tu dnes jsme proto, abychom poznali, co to ta indukce vlastně je. Elektromagnetická indukce je totiž nesmírně zajímavá. Elektromagnetická indukce spojuje dva fyzikální jevy. Elektřinu a magnetismus. Co to znamená, si ukážeme na tomto jednoduchém experimentu. Ten zakroucený drát je cívka, která je připojena k ampermetru a ten měří velikost elektrického proudu. K dispozici máme ještě pěkný magnet. Nyní vezmeme magnet, a vsuneme ho do cívky. Viděli jste to? Ručička ampermetru se pohnula. Udělejme to ještě jednou. Krásně vidíme, že kdykoliv vsuneme magnet do cívky, pohne to ručičkou ampermetru. Znamená to, že naše cívka za asistence magnetu indukovala, tedy vytvořila elektrický proud. Udělejme to ještě jednou, ale magnet vsuneme z druhé strany. Všímejte si, jak se ručička pohne na druhou stranu, než v předchozím případě. Zároveň vidíme, že když strčíme magnet do cívky větší rychlostí, ručička se vychýlí mnohem více, než když jej tam suneme pomalu. Poslední věc. Vyzkoušíme si, co se stane, když jedním směrem suneme magnet do cívky nejdřív jedním pólem a potom druhým pólem. Vidíme, že pokaždé dojde k vychýlení ručičky na jinou stranu. Co jsme tedy vlastně zjistili? V rámci našeho experimentu jsme zjistili tyto skutečnosti. Nejzásadnější je, že když vsuneme do cívky magnet, měřící přístroj nám zaznamená elektrický proud bez vnějšího zdroje. Druhým poznatkem je, že záleží na směru, polaritě a rychlosti vkládání tohoto magnetu do cívky. Logicky z toho tedy odvozujeme, že pohybující se magnetické pole ovlivňuje ve vodiči vznik elektrického proudu. Tedy vlastně indukuje, protože přesně tak se tento jev nazývá. Zároveň jsme krásně viděli, že cívka se snažila bránit pohybu magnetu. Vychylení ručičky ampermetru nám ukázalo, že když vsuneme magnet jedním směrem, cívka reaguje indukováním proudu v opačném směru. To samé způsobovala rychlost. Čím vyšší rychlost v souvání magnetu, tím větší odpor cívky. Výsledný poznatek zní. Při změně magnetického pole v okolí uzavřeného obvodu s cívkou vzniká v obvodu indukovaný elektrický proud. Teď vás možná napadne, jaká je nejdůležitější role elektromagnetické indukce. Je to výroba střídavého proudu ten prout, který bychom našli v našich zásuvkách. Využijme dřívějších informací a představme si, že necháme cívku točit mezi magnety. Co se asi tak stane? Při otáčení cívky mezi dvěma magnety mění indukovaný prout svůj směr, pokud je pohyb plynulý a stálý, vzniká nám stálé střídavé napětí. Díky magnetické indukci tak můžeme mít to co pohání dnešní civilizaci. Elektrický střídavý proud, Krev většiny našich zařízení, továren a domácností. A k čemu dalšímu se magnetická indukce vlastně používá? K řadě aplikací. Nejen k bezdrátovému nabíjení akumulátorů ve vašich telefonech, ale například i k přenosu zvuku ve vašich sluchátkách. Tak se mějte fajn a indukujte si v sobě náladu k přijímání nových informací.